Раніше люди отримували допомогу в Червоному Хресті, в гуманітарних штабах, благодійних фондах, От вікна їм, скляння виконували. Тобто, ось така процедура.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 Уже вон гвоздьом ну, просто так, поки закріпили, бачите, все з м'ясом було вирвано. Тут і лампочка розбита, ось цей люстр теж розбита. От. Снаряд прошив наскрізь стіну літньої кухні, каже чоловік. Постраждав і гараж. Відновлювати пошкоджений дах на будинку допомагають знайомі.